A partir d'aquí, el que us proposem ara és una última pràctica d'aquesta primera activitat, que serà crear una melodia. Que jo ara aquí directament el que faré és ja obriré de la nostra activitat. La nostra melodia que ja hem fet, que en aquest cas és el gegant del Pi, que farem una seqüència. Aquest programa, com veiem, primer de tot el que hem fet és hem creat unes variables que li hem dit el nom de les notes, amb la freqüència d'aquestes notes. Hem creat una altra variable, que ni diem tempo, que serà el que sonarà d'un costat i cap a l'altre. I una altra variable que direm negra i corxera, que serà la durada que tindrà. Amb la nostra esquema l'únic que tenim posat és el 3 com a sortida de so i dos lets. I si veiem el nostre programa, tenim que es van engeganir i parant els leds i van sonant. Amb el nostre cas, si veiem la partitura, les dues primeres notes són dues corxeres. Per això nosaltres fiquem que el tempo és partit per dos i en canvi la tercera nota és una negra i la durada que tindran aquestes notes, doncs també l'hem fet diferent d'un i de l'altra. Si mirem com sona, doncs pugem al programa, i es aniria repetint, tota l'estona el gegant del pi a partir d'ara us proposem que proveu aquesta melodia i que en busqueu de noves i ens les feu arribar